المباين معكم وقت حطينا الفلاشة عطانا انه الفلاشة مقفولة جرب نفتحها مع بعض عطانا لازم ندخل كلمة المرور احد اهم النصائح في مجال امن المعلومات هو عدم حفظ اي داتا مهمة على وسائط قابلة للازالة مثل الفلاشة او الهارد الخارجي طبعا لعدة أسباب اصدقائي منها عدم قدرتنا على حماية هاي الداتا الموجودة داخل الفلاشة او الهارد الخارجي في حال ضياعه يعني اذا اي شخص لا هاي الفلاش او لا الهارد الخارجي بكل بساطه يشكو على الكمبيوتر ويستاخد اي ملفات موجوده داخله طبعا هذا الحكي كان قديم اصدقائي حاليا نحن قادرين نحمي البيانات داخل الفلاش او الهارد الخارجي بكل بساطه وبكل سهوله مع قدره عدم استرجاعها في حال زينا كلمه المرور او تعرضنا لسرقه معينه حدا اخذ الهارد اخذ الفلاش منه فهو ما راح يقدر ياخذ هاي البيانات الموجوده فيها في حال ما معه كلمه السر لهيك بدي نوه لشغله كثير مهمه اصدقائي انه وقت تحط كلمه السر او تتبع الخطوات اللي بدنا نشتغل عليها لازم لازم لازم تكون عارفان شو عم تحط لانه كلمه السر في حال لسهي فرح تفقد جميع البيانات وما راح تقدر تسترجعهم ابدا ابدا لهيك انت عم تحط كلمه السر لازم تعرف شو عم تحط مشان ما تفقد الداتا الموجوده على الفلاشه او على الهارد الخارجي طبعا هي هاي ميزه كثير حلوه انه اي شخص راح ياخذ هاي الفلاشه منك او الهارد ما راح يقدر ياخذ اي بيانات موجوده فيها يعني فيك تسامح الفلاش قله مسامح فيها الداتا الموجوده فيها، إذا ما معه كلمة السر ما راح يستفاد منها أبداً أبداً. طيب أصدقائي كيف فينا نتبع هذا الشيء؟ كيف فينا نشفر البيانات الموجودة داخل الفلاش ونحميها كلمة سر مشان ما حدا ياخذها أو يطلع على البيانات الشخصية تبعنا؟ هلا هل مع الشرح العملي راح نتعلم كل شيء، خلونا هلا هل أصدقائي ياه مثل ما قلت لكم اصدقائي الموضوع كتير سهل وبسيط ولكن بيتطلب منكم شوية تركيز مشان ما توقعوا بأي مشاكل وقت تنفذوا هاي العملية. طبعاً هذا الشي فيكم تطبقوه على الهارد الخارجي أو حتى على أي بارتيشن موجود عندكم على الحاسب، يعني أنا فيني طبقه على الدي على الإي e على الإف أي بارتيشن موجود عندي بتطبق عليه نفس الحكي أو حتى الهارد الخارجي مو بس الفلاشة. وطبعاً عملية التشفير ت تتراوح حسب السعه اللي انت بدك تشفرها، يعني اذا كان بارتيشن كبير راح ياكل معك شويه وقت، اما اذا شغلت بارتيشن صغير فلاشه فما راح ياكل وقت مثل اذا كان بارتيشن 200 جيجا، 250، 300 جيجا. طيب كيف فينا نطبق هذا الحكي اصدقائي؟ انا حطيت الفلاشه هاي هي يو اس بي، بضغط زر الماوس اليمين اذا كان ويندوز 11 بنحط مورد، بنروح عال turn on bit locker هذا هو أصدقائي بنضغط عليها وبننطر شوي طلعت لنا الخيارات بعدين بنحط على أصدقائي إشارة check هون use as password and locker the device طبعا هون بنحط الباسورد اللي بدنا إياه وبرجع بنوه لشغلة كثير مهمة أصدقائي لازم تتذكر كلمة المرور وتعرف شو حاطط بدون اي مشاكل يعني اهم شغله تتاكد انه الكيبورد عربي او انجليزي في حال نسيت هذا الشيء يعني انا هلا مثلا مشان اكد معكم اصدقائي الكيبورد عندي انجليزي فاموري إذا الله راد بالسليم حطيت كلمه المرور هلا اصدقائي وتاكدت انه اللغه المحطوطه انجليزي مشان وقت التشفير ما عاني من اي مشاكل او نسيان كلمه المرور بعدين نضغط على نيكس هلا بيطلب منا انه نحفظ كلمه السر باي مكان بدنا اياه طبعا فينا نحفظها على حساب مايكروسوفت او نحفظها كفايل موجود على الحاسب عنا او برايمري كي نحن بنحفظها مثلا على الكمبيوتر الخاص فينا نحن عندنا حريه الاختيار عمليه الحفظ فينا نحفظها وين ما بدنا بعدين نضغط على نيكس هون نوع التشفير ان كان سريع او بطيء او الحماية اللي بدنا اياها نتركه على الخيار الاساسي. بعدين next. بعدين next. بعدين هلأ بنعمل start. وهلأ بتبلش عملية التشفير وحماية الفلاشة الخاصة فينا بكلمة سر. طبعا المدة بتتراوح حسب السعة اللي انت راح تشفرها. وهي اصدقائي عملية تشفير الفلاشة وقفلة بكلمة سر تمت بنجاح. هلأ بنعمل اغلاق. متل ما نكون شايفين ظهر افل على الفلاشة انه هون الفلاشة مقفولة. هلأ راح نشيل الفلاشة ونرجع مشان نجرب مع بعض ان كانت العملية تمت بنجاح او لا. متل مباين معكن وقت حطينا الفلاشة عطانا انه الفلاشة مقفولة. منجرب نفتحها مع بعض. عطانا لازم ندخل كلمة المرور. ندخل كلمة المرور اللي حطيناها قبل شوي. فك القفل. ومبروك الفلاشة تم فتحها بنجاح. والعملية تمت بنجاح اصدقائي. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم نال الفائدة وان شاء الله فشوفكم في فيديوهات قادمة سلام اصدقائي